الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا إلا خطا ومن قتل مؤمنا خطا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 وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وَتَحْرِيرُ رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله.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 لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الدرب والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه وكلا وعد الله حسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أَنْفُسِهِمْ قالوا فِيمَ كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت نصيرا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 ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهادرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع ادره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تَقْصُرُوا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعْكَ وَلَّأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلَّكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ ولتأذي طائفة أخرى لم يصلوا يصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعدكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تدعوا أسبحتكم وخذوا حزركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك طيبة. إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. أن بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أن لا يكون لي وقد بلغني الكبر وامرأتي عاضر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعلني آية قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا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 يا مريم قنتين ربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفو مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه من مسموح المسيح عيسى بن مريم عيسى بن مريم ويكلم الناس في المهد وكهلا من الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنديد ورسولا إلى بني فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبصار وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم وما تدخلون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين أو صدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئكم بآذٍ من ربكم فاتقوا الله وأفيعوه إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صِرَاطٌ مستقيم فلا هم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فوفيهم مجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآخرين فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناء فقل تعالوا لفضيله <تصفيق> بأنه Thum. Ooh, uh, mm -hmm. mm -hmm. لفضيلة في الارحام كيف يشاء لا فأَمْنَىٰ <تصفيق> فَأَمْنَىٰ وَأَمْنَىٰ أنت الوهاب ربنا إنك دامع الناس ليوم لا عب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا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 وبئس الوهاد قد كان لكم آية في فئتين تقطع فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يعونهم مثليهم رأي العين فَاللَّهُ الله والخيم المصومة والأنعام والحرم ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الْمَآبِ قل أو نبئكم بخير من ذلكم {للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من, من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج، خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله،} والله بسير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فارفظ لنا هنوبنا وقنا عذابنا مثل الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين من أسحار، شهد الله أنه لا إله إلا هو.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 إلا من بعد ما جاءهم من بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سَمِيعٌ الحساب فإن حاب أسلمت قد هي لله ومن اتبعني وقل وقل للذين اوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بسين وعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بعيد حق ويقتلون ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرون باعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم بالدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إن الذين أوتوا ثم مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ يَا بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا أن تمسلك النار إلا أياما مَعْدُودَةٌ فقرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم يوم لا ريب فيه لأفيت كل نَفْسٍ ما كسبت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 فليس من الله في شيء الا ان تتقوا من تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلم الله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 تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله راوهم بالعباد قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوا يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم الأبي الله والرسول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 بعدها من بعد والله سميع عليم إذ قالت امراه عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني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 وليس الذكرك الأنسى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبور حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحرام وجد عندها رزقا قال يا مريم انا لك هذا قالت مِنْ عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم إن كنت صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما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 وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فأذل الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقل اهبتوا بعدكم لبعد عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إِلَى حين ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم في الدنيا والآخرة ويسألونك عن قل المسلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَدَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ